ماشه به پیسو ډاکټر چاچی د دېک سامسای سرکاري سکول د چرګانو پارم لوفاټا د نن زمانه راکټ پرس د خځې دویم مېلو نيا د ماشومان شنشنې زمونږ د کلاس ملګري د هرګاډې پایلټانو منيترو به تنها پولیسو ټماټرو د شه می شاهزاده پتیلا د نګری شاهزادګې او د ملما انتظار د جوارو روټي د بوډاګان بسکټ چ د ملما د خیو هلو نخوررممهګوپی په خیټه کې جوړی بعد د ولوګان زندا بعد نوار زمونږ د سبي خواګم میوا وه سیګټ د خولی سین سررو ماچس د نغری ټې کدار چاینا زوبان د پیشګانو اوواازونه داسیین سر لخته د زنکدن سخته فرینزیبل سب ب اصللی هټ لرو ذکریا سر هلکه پرون را ځ راځ که نه شریف خان سر سمشاله که نغلمه که و اینه شوکت سر دوه پالاس را که و پیس پا اخلاس را که دی پینزم تاریخ تا دی بچی دا پیسونه ٹول را غوند که و زان زمان اخلاس که بچی دوستازان و تجارت و دالکان و کتاب د نشیگو لې وکل د رغ اجرنده کلینډر د سورلو وګه لکې بس د خوب زانګو شاګرد بے وذر مرغه زمنګ د کلاس عمران وې خلک په یوټیوب باندې ولي سره نه ده کناوراشه ممدو دې لونه دې زمنګ د کلاس اويس د غړو ټیم زمنګ د کلاس رحمان د ښه اخلاق او نمونه زمنګ د کلاس عباس ماندو سره زمنګ د کلاس سلمان نماز غورم به زم تنویر صاحب د بانک منیجر شمس د سکول وی ام چاچا عثمان د خان بابا پوټو سټېټ زمنګ د سکول چاچا بیوردی پولیس لکه صاحب د د سپوړه زمنګ د سکول حمزه په خوانې اډا کسنه د سکول سنا د مدرسې چنه زمنګ د کلیو ډاکټر د مچو غبینو زمنګ د کلاس هارونو پارامیسو پیدارو کلاس بسیرو دالمکس ملپک اوڈا بی دا دا کلاس پورتو حیبو زمونگا سکول پوزا دا کلاس سیون سوحیلو دا چرمخگی بچی دا کلاس سیکرن آلیان دا کارغبچی دا کلاس سیون پاییمو دا مزغو چینجی دا سا نووا شریف د خزانې غال زرداری نامیک کوچه امران خان نو دونو ټیککه دارو زمونږ دا د دا کلاس سلمانو د پیډ والله پې خپ نه شي ورې زمونږ د کلاس سلمان زمونږ کلاس سلمان تر دا شره وی وي وای د جالله د پول د سره یو غړه وای چا چې برده یار دا کلاس وختلیوي او د سلمان وزیر د زلله پارا د سلمان وزیر د زله دپاره او د شنوګ تر کې تل په دویاوي نه کللاژن یار وی چانا خاپا دا چانا رزا کې سای که دا دنیا دنو نور را که دا جوند تیری دوست دی پتن که می سر پیا و سا او چې گوری, گوری نو بیا سترگی آلا یار دا در که غط غلا دنو ختم خود اخوانو زیر را نبکی پات شده دری او شیر دالی وی وی وی, وی سترگی پی سکوی چی ست کې پی کو چېته رسې درد خوزیګرته رسې لتتهرسسی او داورې ورکټ د ټوپک کې خوښ دی او زییر وو و داور می وکو ټوپک کې خوښې او په صبونه به وادهته رسسی او د لسم میرانو ته دا شیرره لی وي وای د نهته ملا او نه د طالبانو خلاب زکو خلافیم ځ هم د زالمانو خلاب او په هغه مخپل کې مې او به سره س کلي نه دي کې خبره شوي د یارانو خلاب دا یو شرد تاسو ته دا مقابله با کوم سلې او تو فنونو سره مقابله با کوم سلې او تو فنونو سره مشال به ولم ملګرو د باتون سره سلو ټوټي د شته د شیاش پالس سلو ټوټي د شته د شیاش پالس دغه یو سردجه ګوم په دې سره